مختلف بإفريقيا, بأوروبا, بإسبانيا, من مختلف انحاء في افريقيا واوروبا واسبانيا والمغرب وادنها عمومتنا من الأقاليم الجنوبيه الاستعراضيه والشرفاء العالميين المنتسبين الى النشاط التجاري وقد اشار ديابولي